المبروك للمعلم ريان ربح الار زد ار هاي المفتاح يا ريان مبروك ريان شو حسيت بقى والله عرفت انك انت الرابح انا انبسطت كثير وشكرًا لك كثير رمضان كريم وبلو سيت مين جمعنا مبروك